В день стрітення Господнього бажаю, хай вам Господь благословення посилає, щоб гарними були усі новини, як та, що світ Спасителя прийняв. Старий і новий заповітий зустрілися в цю днину, і Симеон маленького Ісусика обняв. Я зичу вам, хай зійде Божа ласка на вас і рідних, хай душа співа, хай не загрожує ні в чому вам поразка, здоров'я, мир, добробут у вашім домі процвіта.